Mě napadlo spoustu věcí, jo, ale no. to už tam buď to je, nebo to tam zase není. Co budete dělat, no potom, až teda se vrátíte zpátky do provozu? Já doufám, že se vrátím zpátky do pivovaru. <laughs> Kristino, na co se nejčastěji vymluví muž, když ženě nechce něco koupit? No, nepotřebuje to. Když to nepotřebuje. A jaký to vysvětlí? Je to k ničemu, co? že může použít jinou věc k tomu. Třeba na Co už má hlavně, že jo? No. Takže že to potřebuje vaše odpověď? Co na to češí? Maruško, na co se nejčastěji vymluví muž, když ženě nechce něco koupit? Že už to má? Na co kupovat nový, když už to má? Jakoby. Ne, na to, to myslím v jiném smyslu, ale. Aha, <laughs> ne, a že tak to nepotřebuje, výsledky, jako to ne, že to nepotřebuje ale že už, tupu, no, že už že to má hodně. už to má hodně. Tak proč že je to potřebuje, to ale že už to má? No, no. Co na to češí? Lucie, na co se nejčastěji vymluví muž, když ženě nechce něco koupit? Že má všeho dost? To je odlišná odpověď, ne. Není. Jak to mám vědět? Martin se bude koncentrovat a no, odpovím mi, na to se nejčastěji vymluví muž. Když ženě nechce něco koupit, připomínám, že nemám peníze, už to máš, nepotřebuješ, to mám, To máme, tak něco jiného. Tak takových věcí už máš dost, nebo? To jsem teď řekl. To si řekla ty teď, tak jsem neposlouchal. <laughs> Ale teď, co se stalo s váma? Ale teď jste to řekl. Teď vám ještě říkám, jo. že to tam no. je. Jako, se. Tak bohužel, stalo se. Víte co, Martine, no. já vám dám takovou radu, jo? Já se okay. otočím, mám tam boukne křížek, půjdu naproti a vy si dejte tři dřepy. Tak, co na to češí? Ale no, co dělají jeleni? Tak, jelen žije v lese. Vy jste teďka máte nějaký flashback, jako 6.3 třída zkoušení z Ano, žije v lese. A co tam dělá? Uh, žije tam. Dobře, co vás... Přinutí vyskočit. Tak když padá letadlo, tak když potřebovala asi vyskočit s padá letadlo. <laughs> tak to je dobrý, no, aby, aby se mi něco nestalo, že když to letadlo spadne. Tak... Co na muži může prozradit, že se vrací od milenky. Jiří? Nemá trenky. Jste ohýbač trubek? Ano. Jako, že jste zekon nějaký, že to ohýbáte? Dá se to tak říct. No, vohnu, co mi přijde pod ruku. A jezdíte teda... Dobrý, ne? No, bojím se vás strašně. Jo? Fakt? Budu radši stát tady, jo? Co vy děláte, že se mě bojíte? No, dělám s lidmi. Jdám v hotelu, v bagáži, v tak různých věcích. Tak to byste mohli dělat. Tak to byste mohli dělat. A tyhle tam jezdí a ty jsou nejhorší. Vždycky, tak to by bylo, jak byl do měsíce. Kováma nejsem výběr, jo. Kde děláte v hotelu? V kterém městě? No, tady, v Prazhraze, jo. V ohromném hotelu dělám, jo. A tam jezdí chlapci v růžové košili a s mírem. Viděl jsem to. A nejhorší. A, a nevím, a co to... si o nich má člověk myslet, no. Vidíte to. Když si nima půjdete nikam tam len, že jo, a vychlejte, ukáž mi tohle, ty se tam ohnete, no. <laughs> ne. Já vypadám jako gej. Já jsem se neviděl, jak bych to... Ne. No? ne. Tak, Šarko, co děláte obvykle v leže? Čtu knížku nebo časopis? Čtete. V leže. Ano. No. Pak usnu. Pak usnete. Hm? Po pěti větách. Prosím? Po pěti větách. Učíte takovou kravinu, nebo jste tak ospalá? <laughs> <laughs> co děláte obvykle v leže? Sex. Sex. To ležíte. Jo? <laughs> Jak to přijde? Jak dě, jak jde. jak Tak to byla taková láska na první pohled, mamka mi ji našla.